Če zveni, zveni. A, ti to mene ka malo heceš. Kaj je to? to je je nasmej, nasmej, nasmej ne smem, ne smem redi. ne mora se on režat, ker si jaz rečem ovej njih. <laughs> <laughs> kaj bi zmontiral Bitcoin, to bi bolj. Pa je pa Jurgen prišel in one dva sta šla dol. On je <clears throat> pa sestro vminknil. Ampak je zvelo v Frankfurtu po zim, ker je bilo tam bolj mrzlo. V času v Covid -a je Bitcoin padel na deset tisoč. Kaj se so toje? <laughs>